Dneska děláme pokus. Budeme potřebovat kinder vejce. Kinder vejce. Šuněnku. Už ještě, než to tam oddáme. A vodu. A vodu. A dáme jí do vejce. Všechno. Je mm. půlka světla. Počkej, je to. Tak nejdřív v mé nebo tvé. to na zem. První tvá. První tva. Hej. <laughs> <Něm. Sůj. laughs> Neboj se. Kolikka. Jej si to tam naleju, ať to můžeš rychle zavřít. Ne? Tak jo, tak počkej. Mně to nejde zavřít <laughs> a zašej kus tím. <laughs> mm, no. mm. <laughs> tak nic. Tak zkusíme to malé, to jste špatně zavřít. Mně to nešlo zavřít. Chodák, ta švěvněnka. Jaké by to mi co? Taky ti to nejde zavřít. V kladu, v kladu, v kladu. <laughs> jsem říkala, že... Tak nic. Tak to nedopadlo. Tak pokud seš někou, já ti říká, že to má být seším hlavnou. Ale je to jako ještě můžu snít. Vzkuš ještě. Ještěj. Je víc vody. Oh. <coughs> Jem. Já, já mám blbý kendrové, co mě to nejde zvážit. A my jsme jako, si jako žení, jo? Jdeme tam takhle do. Zase se si <mi> to zase dělala. <tějí> A teď to jde takhle do. Tak něco. Musíš to vůbec odkola, musí to víc zašvítovat. No a, 네. a teďka to vyhodíš. Ono se to otevřelo ještě, když vidím. A ten se obaluje. A sníhuje? V něm. <bat> tak ahoj. Tak ahoj.